Καλημέρα σα. Τις τελευταίε εβδομάδε η ανθρωπότητα διανύει μια πολύ κρίσιμη περίοδο. Αγωνίζεται να επιβιώσει από την πανδημία, μετρώντα ήδη χιλιάδε θύματα. Η πραγματικότητα όπω την ξέραμε, άλλαξε για όλου μα. Και χώροι όπω αυτό, που κανονικά είναι γεμάτοι από κοινό και καλλιτέχνε επισκίνη, παραμένουν άδειοι. Πέρασαν σχεδόν τρει εβδομάδε από το κλείσιμο των θεάτρων και όλων των χώρων πολιτισμού. Και μέρα με τη μέρα αντιλαμβανόμαστε πόσο αναγκαία είναι η επαφή με τη ζωντανή τέχνη στη ζωή μας. Τα θέατρα είναι αισθείες, είναι χώροι στοχασμού, ψυχαγωγίας, είναι οίκοι, στους οποίους προσερχόμαστε ομαδικά, κοινό και καλλιτέχνες, προσδοκώντας κάτι που η αληθινή ζωή δεν μπορεί να μας προσφέρει. Σκέφτεται κανεί πώ θα είναι άραγε η κοινωνία μα μετά από αυτή την κρίση και πόσο πολύτιμη θα είναι η καλλιτεχνική τη αντανάκλαση μέσα από την οξυδέρκεια και την ευαισθησία των δημιουργών. Η παρουσία ενό διεθνού φεστιβάλ θα είναι περισσότερο από ποτέ ανάγκη μα, αλλά και υποχρέωσή μα. Το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου είναι ένα διεθνέ γεγονό που αγκαλιάζεται με ενθουσιασμό από κοινό και καλλιτέχνε εδώ και 65 χρόνια. Κανονικά, τη μέρα αυτή. Θα βρισκόμασταν εδώ στην Πυραιό 260 με φίλους καλλιτέχνες και δημοσιογράφους για να ανακοινώσουμε το πρόγραμμά μας. Ένα πρόγραμμα που χτίζουμε εδώ και 7 μήνε με τη σύμπραξη όλου του προσωπικού του φεστιβάλ και την έμπρακτη συμπαράσταση του διοικητικού μας συμβουλίου και φυσικά με τους πολύτιμου καλλιτεχνικού μου συνεργάτε Στέφανι Κάρπ για τι διεθνεί παραγωγέ θεάτρου, Κώστα Πυλαβάκη για τη μουσική, Ηλία Χατζηγεωργίου για το χορό και Εύ Βινάκου για την καλλιτεχνική έρευνα και την ανάπτυξη κοινού. Βρισκόμαστε όμως σε μια πρωτοφανή συνθήκη. Και η επικοινωνία μας περιορίζεται σε αυτό το μήνυμα. Σήμερα δεν θα σας παρουσιάσουμε αναλυτικά το πρόγραμμά μας. Ούτε θα αναφερθώ μεμονωμένα σε κάθε μία από τι περισσότερε από 70 εκδηλώσεις που έχουμε σχεδιάσει για σας. Από σεβασμό σε όλη την ομάδα του φεστιβάλ και στους καλλιτέχνες που εργάστηκαν γι' αυτό, θα βρείτε από σήμερα το αναλυτικό μας πρόγραμμα, όπως έχει σχεδιαστεί, αναρτημένο στην ιστοσελίδα μας. Με το σημερινό μήνυμα θέλω να τονίσω ότι οι συνεργάτες μου και εγώ αντιλαμβανόμαστε ότι το φεστιβάλ φέτος δεν θα μπορέσει να υλοποιηθεί ακριβώς όπως το σχεδιάζαμε τόσο καιρό. Έχουμε όμως την ανάγκη να στείλουμε ένα μήνυμα ελπίδα. Είμαστε εδώ... Και εργαζόμαστε ακατάπαυστα για να ξαναφανταστούμε και να επανασχεδιάσουμε το φεστιβάλ με τι μικρότερε δυνατέ απώλειε. Ευελπιστούμε ότι θα καταφέρουμε να το υλοποιήσουμε με ασφάλεια για όλου μα, μόλι οι συνθήκε το επιτρέψουν. Εξετάζουμε διαφορετικέ εκδοχέ για το χρόνο πραγματοποίηση τη φετινή διοργάνωση με την αμέριστη υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και του Υπουργού προσωπικά. Προτεραιότητά μα είναι η υγεία και η ασφάλεια. Του κοινού και των δημιουργών και φυσικά όλη τη ομάδα του φεστιβάλ. Θα ήθελα τώρα να αναφερθώ σε ορισμένου από του βασικού άξονε, του οποίου στηρίχτηκε η σύλληψη και ο σχεδιασμό αυτού του προγράμματο, με την ελπίδα οι συνεργάτε μου και εγώ να έχουμε την ευκαιρία να σα το παρουσιάσουμε αναλυτικά, μόλι οι συνθήκε το επιτρέψουν. Το φετινό πρόγραμμα περιέχει παραστάσει θεάτρου, performance, χορού, συναυλίες, όπερα, μουσικό θέατρο, ικαστικά συζητήσει. Κινηματογράφο, πάρτι, ερευνητικές πλατφόρμες, δράσεις για παιδιά. Βασικό μας μέλημα φέτος ήταν η επέκταση του φεστιβαλικού ίχνους και η εμβάθυνση σε αυτό. Επέκταση στα είδη τέχνης, στο κοινό στο οποίο απευθυνόμαστε. Εμβάθυνση στην εμπλοκή του κοινού μας, στη φεστιβαλική εμπειρία συνολικά. Ακόμα έναν σημαντικό άξονα αποτελεί για μας η έκπληξη. Οι απρόσμενε συναντήσει, το γκρέμισμα τη αντίληψη ότι κάποια είδη δεν είναι φεστιβαλικά ή δεν ταιριάζουν σε συγκεκριμένου χώρου. Ξεκινώντα από το θέατρο, προτρέψαμε του Έλληνε δημιουργού να κατευθυνθούν προ λιγότερο χαρτογραφημένε περιοχέ. Σε αυτή την κατεύθυνση κινήθηκαν παλαιότεροι και νέοι δημιουργοί, επιθυμώντα να δοκιμαστούν για πρώτη φορά σε άγνωστα πεδία ή να συνεχίσουν την έρευνά του σε πεδία που ήδη του έχουν απασχολήσει. Προσκαλέσαμε του δημιουργού να δοκιμάσουν τι δυνάμεις του σε νέα είδη. Συλλογιζόμαστε το κλασικό ρεπερτόριο με τρόπο απελευθερωτικό και χτίζουμε παραστάσει πάνω στι νέε δραματουργικέ φόρμα. Επιδιώξαμε μια πολυφωνική αρμονία στην εκπροσώπηση των ειδών και των αισθητικών κατευθύνσεων. Δίνουμε χώρο στην κομμωδία με σπαρταριστά έργα και βυθυζόμαστε στο ανθρώπινο δράμα μέσα από τα μάτια κορυφαίων διεθνών δημιουργών. Στο ξένο ρεπερτόριο του θεάτρου και του χορού έχουμε δύο κατευθύνσει. Συστήνουμε εντελώς νέα πρόσωπα με την ενότητα για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ενώ επαναφέρουμε αγαπημένους δημιουργούς που έχουν σημαδέψει το φεστιβάλ στο παρελθόν. Από τη Χιλή ως τη Γαλλία, από την Πολωνία μέχρι το Ισραήλ, από τη Βραζιλία ω τη Ρωσία, θα ξεδιπλώσουμε μπροστά σα ιστορίε που μιλούν για την ερωτική ορμή, για τη θέση των γυναικών στην κοινωνία για αρχαίους μύθους και πρόσωπα που διασχίζουν τους αιώνες πετώντας με φτερά και μαγιό, σε μια δεκάωρη παράσταση εμπειρία με διαλύματα για φαγητό και πάρτι, για απεγνωσμένους φόνους, πάθους και αγέννητα μωρά. Επιπλέον, ανοίγουμε ένα μεγάλο κεφάλαιο συμπαραγωγών, που από θα δείξει τα πρώτα δείγματα γραφής του και στα επόμενα χρόνια στοχεύουμε να απλωθεί όχι μόνο στην Αθήνα, αλλά και στην Επίδαυρο. Έχουμε πάνω από 1,400 καλλιτέχνες από περισσότερες από 30 χώρες και περίπου 70 εκδηλώσεις με 40 πρεμιέρες και νέες παραγωγές. Στην Αθήνα, ανοίγουμε έναν κύκλο για το αρχαίο δράμα με στόχο την ερευνητική προσέγγιση του είδου σε κλειστό χώρο από Έλληνες και ξένους σκηνοθέτε. Το σημείο αυτό είναι καλή αφορμή για να αναφερθώ ειδικά στο Φεστιβάλ της Επιδαύρου, όπου οι διεθνεί μας συμπαραγωγές χτίζονται για τα επόμενα χρόνια. Στόχος μας είναι πάντα το αρχαίο δράμα, τα αρχαία κείμενα εν γέννη και η σύγχρονη σκηνική του αναγνώση. Από την εμπειρία μας των τελευταίων ετών, εντοπίζουμε ένα κενό στην ειδική επεξεργασία ενός αρχαίου κειμένου. Μια επεξεργασία που θα το κάνει να συνομιλήσει με τη σκηνική γλώσσα του σήμερα και τις τελευταίες κοινοθετικές αναζητήσεις. Θέλησαμε λοιπόν να εξειδικεύσουμε την έρευνα των επαγγελματιών του είδου προ αυτή την κατεύθυνση, με την ελπίδα αυτή η οργανωμένη έρευνα να αποδώσει καρπού στο μέλλον και να μπολιάσει με νέο υλικό και νέα εργαλεία τι μεγάλε παραστάσει στην επίδαυρο. Ενώ στη χώρα μα υπάρχουν πολλέ αξιόλογε προσπάθειε για την μετεκπαίδευση και την έρευνα των ηθοποιών και των χορευτών, έλειπε κατά τη γνώμη μα μια ερευνητική δομή που να στοχεύει στη δραματουργία. Σελίσαμε, λοιπόν να προτείνουμε έναν τρόπο να δώσουμε την ευκαιρία σε μια ομάδα επαγγελματιών να εργαστούν με νέα εργαλεία στη δραματουργική του προσέγγιση. Εγκαινιάζουμε έτσι το ερευνητικό πρόγραμμα Πάροδο, που θα έχει διάρκεια 7 εβδομάδων. Θα πραγματοποιηθεί για 4 εβδομάδε στην Αθήνα και στη συνέχεια στο μικρό θέατρο τη Αρχαία Επιδαύρου... όπου οι φιλοξενούμενοι καλλιτέχνε θα έχουν την αποκλειστική του χρήση για 3 εβδομάδε. Θα μπορέσουν να εργαστούν απερίσπαστοι. Η ερευνητική διαδικασία θα έχει πρακτικό χαρακτήρα και θα υποστηρίζεται από κορυφαίου επαγγελματίε από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Η Πάροδος είναι το πρώτο διακαλλιτεχνικό ερευνητικό πρόγραμμα με στόχο την ανανεωτική προσέγγιση στη δραματουργία, τι κοινικέ φόρμε και τι διαδικασίε καλλιτεχνική παραγωγή του αρχαίου δράματο. Η ανοιχτή πρόσκληση για την Πάροδο θα στην ιστοσελίδα του φεστιβάλ όταν θα έχουμε ασφαλέστερα δεδομένα για τον συνολικό προγραμματισμό μας. Η μικρή επίδαυρος, από την άλλη, αφιερώνεται στη μουσική και το μουσικό θέατρο. Συναυλίες και παραστάσεις που αναφέρονται σε ένα ευρύ φάσμα της μουσική, γνωστοί καλλιτέχνε που πλέον σε χαρτογράφει τα νερά, παραστάσεις που διασχίζουν τα είδη του πειραματικού θεάματος, από τον παρόκ μέχρι την ηλεκτρονική και από την όπερα μέχρι την υποβρύχια ανακάλυψη μιας η πειραματική και η ηλεκτρονική μουσική βρίσκονται για πρώτη φορά και στην Πυρεός 260. Ανοίγουμε τι πόρτε μα για να ακουστούν και να φωτιστούν πτυχέ τη εγχώρια και διεθνού κλαμπ κουλτούρα μέσα από δύο βασικέ εκφάνσει τη: την ηλεκτρονική μουσική και την κλαμπbing performance. Άλλοτε αυτοτελώς και άλλοτε σε διάλογο, οι δράσει μα, συναυλίε, πάρτι, εργαστήρια, στοχεύουν σε ένα νεανικό κοινό και διευρύνουν την ανάπτυξη του διαλόγου στη σύγχρονη μουσική. Ο κύκλο Layers of Street είναι το αφιέρωμα στο hip-hop και στη street κουλτούρα. Ανοίγουμε την πόρτα του φεστιβάλ στους street χορευτες ώστε να έχουν πρόσβαση και χώρο στη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία. Και ταυτόχρονα, με δράσει σαν κι αυτή, προσκαλούμε νεότερο ηλικιακά κοινό να έρθει κοντά μα, να γίνει ενεργό κομμάτι του φεστιβάλ. Παρουσιάζουμε σημαντικού διεθνεί δημιουργού που εμπνέονται από το hip-hop, συνθέτοντα μια νέα χορογραφική γλώσσα. Και παράλληλα, για πρώτη φορά στο Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, πραγματοποιούμε ένα διήμερο battle, μία χορευτική μάχη με έπαθλο. Υπό τον τίτλο Athens Festival Urban Dance Contest. Στο Ηρόδιο ενισχύουμε έντονα τη σύγχρονη μουσική με σπουδαίους συνθέτες που δημιουργούν κόσμους μέσα από τη μίξη κλασικού και ηλεκτρονικού ήχου. Καλλιτέχνες που δεν έχουμε συνηθίσει ίσως να βλέπουμε σε αυτό το χώρο. Έχουμε για πρώτη φορά ένα συγκροτημένο κύκλο τζαζ που απαρτίζεται από πολύ μεγάλα ονόματα του είδου. Ταυτόχρονα, αγαπημένοι Έλληνε δημιουργοί παρουσιάζουν για πρώτη φορά το νέο του δίσκο. Έχουμε επίση μια μεγάλη διεθνή συμπαραγωγή χορού με 70 άτομα επισκοινή και συμφωνική ορχήστρα, ένα εγχείρημα που περιμένουμε με ιδιαίτερη ανυπομονησία. Η κλασική μουσική, οι μεγάλε ορχήστρε και η όπερα έχουν φυσικά πολύ σημαντική θέση και ένα μεγάλο κομμάτι στο πρόγραμμά μα. Παράλληλα με όλε τι εκδηλώσει, θέλησαμε να ενισχύσουμε και να εντείνουμε τη φεστιβαλική εμπειρία συνολικά. Υπογραμμίζοντας μια σύνδεση αναφορά ανάμεσα σύγχρονη δημιουργία στον χώρο των παραστατικών τεχνών και στο αρχαίο δράμα, ιδιαίτερες ιδιαίτερε δράσει που εγγενιάζονται και διατρέχουν το φετινό πρόγραμμα, αντλούν τα ονόματά του από το αρχαίο θέατρο ή τη δομή του θεάτρου γενικότερα, δραματουργική και αρχιτεκτονική. Εκτό από το ερευνητικό πρόγραμμα Πάροδο, εγκαθιδρύσαμε την ενότητα Πρόλογο όπου μισή ώρα πριν από τι πρεμιέρες στην Πυρεό 260, θεατρολόγοι και ειδικοί του χορού μα ξεναγούν στο σύμπαν κάθε παράσταση, δίνοντά μα κλειδιά για τη μεγαλύτερη απόλαυσή τη. Και φυσικά, μετά τι παραστάσει, οι δημιουργοί συζητούν με το κοινό στην ενότητα Έξοδο. Με την ενότητα Μικροί Ιχνευτέ, μετονομάζουμε το, το αγαπημένο εργαστήρι δημιουργική απασχόληση για παιδιά στην Επίδαβρο. Τέλο, άλλο την εμπειρία τη θέαση γύρω από ένα ακόμα πιο μεγάλο και ανοιχτό πλαίσιο με επίκεντρο εσάς. Ονομάζουμε τον ενδιάμεσο υπαίθριο χώρο που ενώνει όλες τις αίθουσες της Πειραιός 260, Πλατεία. Πλατεία είναι ένας ανοιχτός τόπος συνάντησης, αλλά και ο χώρος του θεάτου μπροστά από τη σκηνή όπου τοποθετούνται τα καθίσματα των θεατών. Στη δική μας πλατεία, λοιπόν, θα γεννηθεί ένας νέος χώρος συνάντησης με τεράστια τραπέζια, με ένα μικρό εστιατόριο, με μπαρ, όπου το κοινό θα μπορεί να έρχεται νωρίτερα, αλλά κυρίως να παραμένει μετά τη λήξη των παραστάσεων και να συνομιλεί για αυτά που είδε, να μοιράζεται την εμπειρία του πάνω από ένα ποτήρι κρασί. Είναι μια αγαπημένη συνήθεια διεθνώς, αλλά κυρίως ένα αναπόσπαστο κομμάτι τη παραδοσή μα η μοιρασία της ζωής, των μικρών και μεγάλων επεισοδίων της, γύρω από ένα τραπέζι. Παρακολουθούμε τι εξελίξει. Και ελπίζουμε ότι θα είμαστε σε θέση σύντομα να σας δώσουμε νέες πληροφορίες σχετικά με την υλοποίηση του Φεστιβάλ Αθηνών και επιδαύρου. Ελπίζουμε αυτή η ακραία συνθήκη στην οποία ζούμε να περάσει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και να ξαναβρεθούμε όλοι υγιείς στις σκηνές μας για να γιορτάσουμε τη ζωή, τη δημιουργία, τη συνύπαρξη. Σας ευχαριστώ και εύχομαι σε όλες και όλους μας δύναμη και κουράγιο.